Εγώ θέλω με πολύ, πολύ μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω στο Μέγαρό Μαξίμου και να σας ευχαριστήσω για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος και υπερήφανο που παραλαμβάνω το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙΣΗ, που πιστεύω ότι είναι ένα τολμηρό βήμα εξυγχρονισμού για την κοινωνία μας. Διαθέτει την επιστημονική σφραγίδα της Επιτροπής που το συνέταξε με επικεφαλή τον καθηγητή και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον κύριο Σιλιάνο. Για να σε ευχαριστήσω και πάλι, ε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν και για εσά μια πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική εμπειρία. Είχα την ευκαιρία να το διατρέξω, δεν το έχω μελετήσει ακόμα ενδελεχώς, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί βλέπω ότι ενσωματώνεται η εθνή εμπειρία, αλλά αντιμετωπίζει και με ρεαλισμό μπορώ να πω και με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Ένα είναι βέβαιο ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν επιτρέπονται προκαταλήψεις, προκαλούν δίες συμπεριφορές και δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτών της. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικός. Πιστεύω ότι είναι και βαθιά αντιπαραγωγικός. Και γι' αυτό και η χώρα μας ακολουθεί την Ευρώπη, ενώνοντας αρμονικά όλες τις δυνάμεις της, ενσωματώνοντας το διαφορετικό, στο κοινό, εναγνωρίζοντας ίσα δικαιώματα σε όλους, όμως και απαιτώντα από όλους σεβασμό και αλληλεγγύη. Να σα ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για το δύσκολο έργο σας. Θα μελετήσουμε πολύ προσετικά ε, το πόρισμα και πιστεύω ότι υπάρχουν μια σειρά από ε, δράσεις, τις οποίες μπορούμε να ε, αναλάβουμε ε, άμεσα. Ε, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι μεγάλες τομές χρειάζονται από τη μία ταχύτητα για να μπορούμε να φτάσουμε στον προορισμό που θέλουμε. Φέρνουν, όμως, τελικά αποτέλεσμα αν ξεκινούν στην ώρα τους και η ώρα τους έχει έρθει, αλλά πρέπει να προσέχουν και τις στην διαδρομή. Και τότε νομίζω πράγματι ότι το ταξίδι τη εξέλιξης θα είναι για όλους, θα αφορά όλους τους Έλληνε και θα οδηγεί Σταθερά προς τα μπρος. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμόδοτα για την υποδοχή σας σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Είχα την καλοσύνη να δημιουργήσει αυτή την Επιτροπή στις 17 Μαρτίου. Είχαμε δεσμευτεί τότε ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι πριν από το καλοκαίρι. Τα καταφέραμε και κατά τούτο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλα τα μέλη Επιτροπή. Όπως είδατε, η έκθεση στο τη είναι προϊόν συνθέσεων, συνερέσεων και συνένεσης. Λέμε στην αρχή της έκθεσης ότι δεν είναι απαραίτητο ότι σε όλα τα σημεία συμφωνούμε όλοι απολύτως με όλες τις διατυπώσεις, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μία σύνθεση των απόψεων της Επιτροπής σε περίπου 20 σημεία, ε, ακολουθούμε την δομή της αντίστοιχης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους ΛΟΑΤΗ ΣΥΝ 20 2020-2025. Αναφερόμαστε σε μια σειρά αποζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνία, την συμπεριληπτικότητα, θέματα οικογενειακού δικαίου. Ε, είναι θέματα τα οποία, ε, ε, όπως είπατε και εσείς, άφτονται της αρχής της ισονομίας και της ισοπολιτείας του κράτους δικαίου και κατά τούτο θεωρούμε ότι η έκθεση πράγματι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθήσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, να είμαστε ρεαλιστές, να λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνία του σήμερα. Σε αυτή την, την λογική κινηθήκαμε, αλλά συγχρόνω προτείνουμε και ορισμένες τομές οι οποίε θα πρέπει να γίνουν και ορισμένε μετεξελίξει που θα πρέπει να επισημβούν και σε επίπεδο κυβερνητική δομή και σε επίπεδο επιμόρφωση των στελιχών τη σε διάφορα επίπεδα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην ελληνική κοινωνία και το κράτο. Σα ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μα δείξατε και τον τρόπο με τον οποίο μα περιβάλλατε όλου αυτού του μήνε τη δουλειά αυτή. Ευχαριστώ θερμότητα.